بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محسن احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی ایک صبح اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ آپ ڈیڑھ سو کروڑ روپے کے مالک بن چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا آپ کو اس بات پر یقین کرنے میں کتنے منٹ لگیں گے پھر جب یقین آ جائے تو ان پیسوں کا مقصد کیا ہوگا ہو سکتا ہے سب سے پہلے جو خیال آپ کے دماغ میں آئے وہ ایک عالی شان گھر اور ایک عالی مہنگی ترین گاڑی ہوگی لیکن ہر شخص کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن آج جس شخص کی بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً آٹھ ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہوگی مگر پھر بھی وہ عام کپڑے پہن کر دکانوں کے آگے جھاڑو لگانے کا کام کرتا تھا لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا مالک ہے آخر یہ اتنا امیر کیسے ہوا اور پھر بھی اس نے سادہ زندگی کیوں گزاری یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تو آئیے چل کر اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہ کہانی ہے رونالڈ ریڈ نامی ایک شخص کی جو سویپر کی نوکری کیا کرتا تھا لیکن بانوے سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے اثاثوں کی کل رقم آٹھ ملین ڈالر سے بھی زیادہ نکلی جو دور حاضر میں ڈیڑھ سو کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی بھی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے انیس سو میں پیدا ہونے والے رونالڈ نے اس دور کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی انیس سو انتالیس میں یہ اپنے خاندان کے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے ہائی اسکول ڈپلوما حاصل کیا تھا اور پھر اگلے پانچ سال انہوں نے آرمی میں اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے گزار دیے رونالڈ اتنے چالاک مزاج نہیں تھے اس لیے انیس سو پینتالیس میں اپنے آبائی گھر واپس آنے پر انہوں نے ایک گیس اسٹیشن میں ملازمت اختیار کر لی اور اگلے چونتیس سال تک وہ اسی گیس اسٹیشن میں کام کرتے رہے اور کئی سالوں کی محنت کے بعد بارہ ہزار ڈالر جمع کر کے اپنا ذاتی گھر خریدنے میں کامیاب ہو گئے چونتیس سال تک رونالڈ کی زندگی اسی محور کے گرد گھومتی رہی کہ روز صبح اٹھ کر پیدل گیس اسٹیشن جاتے اور راستے میں ایک ہاسپٹل کے کیفیٹیریا سے ناشتہ کرتے حیران کن طور پر چونتیس سال تک ان کا ہر روز کا یہی معمول رہا یہاں تک کہ ان کی عمر اٹھاون کا ہندسہ کراس کر گئی آخر کار ان کو گیس اسٹیشن والوں نے ریٹائر کر دیا لیکن رونالڈ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس گیس اسٹیشن کے نزدیک ایک گراسری سٹور میں سویپر کی نوکری کرنی شروع کر دی دوستو آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ وہ اگلے ستر سال تک سویپر کا کام بخوبی انجام دیتے رہے عام طور پر کسی بھی بوڑھے سویپر کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت ہی قریب اور ضرورت مند ہے تبھی تو اس عمر میں بھی جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہے لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ رونالڈ کے انتقال کے بعد ان کے خاندان والوں پر یہ راز فاش ہوا کہ رونالڈ کروڑپتی تھے رونالڈ کا وہ طریقہ جس کے ذریعے انہوں نے اتنی دولت کمائی تھی اس طریقے کو رئیسانہ طرز معاش کہا جاتا ہے یہاں آپ کو امیر اور رئیس میں بھی فرق بتاتے چلیں کہ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا گھر مہنگی گاڑی مہنگے کپڑے جس کے چلنے پھرنے سے سامنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک امیر آدمی ہے لیکن اس کے برعکس ایک رئیس آدمی کا سرمایہ مختلف کاروباروں میں لگا ہوتا ہے یعنی امیر اور رئیس کے درمیان دکھاوے کا فرق ہوتا ہے امیر آدمی دور سے ہی روب دار دکھائی دیتا ہے مہنگے کپڑے چمچماتی گاڑی جبکہ رئیس آدمی چھپا رستم ہوتا ہے مطلب یہ کہ امیر دکھائی دینے والا شخص شاید اتنا امیر نہ ہو جتنا وہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ مہنگی گاڑی اچھے کپڑے یہ سب تو رینٹ پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن رئیس آدمی دولت مند اور امیر ضرور ہوتا ہے رونالڈ کا بھی یہی حال تھا ان کے پاس ڈیڑھ سو کروڑ روپے تو تھے مگر وہ سارے کا سارا پیسہ مختلف کاروباروں میں انویسٹ تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ کوئی بھی شخص ان کی دولت کے بارے میں جان نہیں پایا تھا کہ یہ کتنے کروڑوں کے مالک بن چکے ہیں پیارے دوستوں یہی سوال دماغ میں بار بار آتا ہے کہ آخر اتنا سارا پیسہ کمایا کیسے تو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رونالڈ نے ساری کمپنیوں کے شیئرز تھوڑے تھوڑے خرید رکھتے تھے انہوں نے واقعی یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک سائلنٹ انویسٹر تھے رونالڈ کی معمول کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو وہ روز پیدل گیس اسٹیشن جاتے تھے اور راستے میں ایک ہاسپٹل کے کیفیٹیریا سے ناشتہ کیا کرتے تھے یوں ہی روز کے معمول کے مطابق ایک دن وہ اس کیفیٹیریا میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک نزدیکی کافی شاپ کا رخ کیا اور روز وہاں جانا شروع کر دیا اتفاق سے اسی کافی شاپ کے اندر انہیں اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ملے جہاں وہ پہلے ناشتہ کیا کرتے تھے جس کے باعث ان کے ساتھ اس ڈائریکٹر کی دعا سلام تھی باتوں باتوں میں اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے رونالڈ کو بتایا کہ قریب ہی میں ایک نئی لائبریری کھلی ہے تمہیں فارغ وقت میں اس لائبریری سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ رونالڈ لائبریری پہنچے اور اپنا کارڈ بنوایا اور وہاں سے کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر اور یہیں سے رونالڈ کی اصلی ترقی کا سفر شروع ہوا لائبریری کی کتابیں جو رونالڈ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں ان میں زیادہ تر کتابیں اسٹاک مارکیٹنگ کی ہوتی تھیں اور یہی مطالعہ ان کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنا جب بھی رونالڈ کے پاس فارق وقت ہوتا تو وہ ایسی کمپنیوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے جن پر وہ انویسمنٹ کر سکتے تھے دوستوں انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی کا پچانوے پرسنٹ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیا اور یہ ساری کمپنیاں ایسی تھیں جن کا تعلق لوگوں کی عام روٹین سے تھا جیسے ریلوے ٹیلی کام کمپنیز یوٹیلیٹیز اور فوڈ آئٹم بنانے والی کمپنیاں رونالڈ نے اسی فارمولے کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کیا اس سے نہ صرف ان کی ساری رقم محفوظ رہی بلکہ منافع بھی ہوا اور آہستہ آہستہ ان کے چند ہزار ڈالر کروڑوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے اور پھر رونالڈ نے منافع کو بیجا اڑانے کے بجائے دوسرے کاروباروں میں انویسٹ کرنا مناسب سمجھا ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں پندرہ سو کروڑ کا مالک ہونے کے باوجود رونالڈ جھاڑو لگانے کا کام اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ کنجوز تھے اصل میں آپ کو امیر اور رئیس کا جو فرق پہلے بتایا گیا ہے رونالڈ اس فرق کو بخوبی پہچان چکے تھے اس لیے انہوں نے تھان لیا تھا کہ انہیں امیر نہیں بلکہ رئیس آدمی بننا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک عام زندگی گزارتے تھے دوستو امید کرتے ہیں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ایسے ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اسی کے ساتھ محسن احمد کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ